مرحبا بكم رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى, حتى يصلكم كل جديد لا الرحمن الرحيم وبينا استعين اهم الانباء عن المهدي المنتظر اهم الانباء وهي بداية عصر الجفاف ابتداء من العام القادم ان شاء الله ونهاية عصر الفيضان العالي التي نشاهدناه طوال السنوات الماضية بعد ذلك سوف تأتي سنوات عجاف قحط شديد ويجب علينا الآن ان نهتم ببحيرة ناصر اهتمام كبير جدا واخشى انهيار السد العالي ولذلك انا احس الحكومة والشعب المصري على انشاء سد وقائي جديد تحسبا وتخوفا من ان تكون علامات الساعه الكبرى من ضمنها السد العالي لاسباب كثيره وعديده وذكرتها في فيديوهات عندكم في قناتي عن سد اجوج وماجوج والسد العالي و... وليه ينهار وكل ده المهم خلصت الكلام ان السد الوقائي الجديد ده هيبقى جنوب السد العالي هيبقى طوله 192 متر يعني اكتر من السد العالي ب 9 امتار هيبقى طول السد ده طويل جدا عشان يصل من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية ممكن يصل إلى أربعة كيلو متر أو ستة كيلو متر فمحتاج عمالة كثيرة وكذلك يعني تقنية جديدة هنعملها فى هذا السد وهو أن يكون عبارة عن مواسير من أسفل بتمر بطول النيل وتلقى على السد ده في بدايته وانا هي بتمرر المايه اللي احنا محتاجينها فقط يعني ما تبقاش زايدة عن الحاجة عشان تبقى يعني زي محبس عمومي للسد يعني السد ده هو محبس عمومي بحاس ان هور السد العالي تم ضربه طيارات او دخلنا في حرب مع اي دولة يبقى احنا السد ده بيحمينا لان عرضه هيكون كيلو متر العرض بتاعه يعني قنبله نووية مش هتأثر فيه وبعدين هيكون المواسير عبارة عن مواسير الغاز المرنة اللي هي ضد الزلازل يعني حتى لو حصل انبعاج في السد ده نتيجه زلزال او طلع لفوق نزل لتحت راح يمين راح شمال المواسير هتبقى معاه بتتشكل زي ما هو عايز يروح يمين يروح شمال لان الماسوره هتبقى ماسوره واحده طولها مثلا كيلو متر ونص وبيتم عملها بطريقه مواسير امداد مواسير الغاز في البحر يعني هتبقى مصانع المواسير هتبقى فوق السفن السفن هتنزل الماسوره من السفينه بامتداد كيلو ونص هحطه بقى اللي هو ال المادة الخام فيها وتفضل يعني طول الماسورة كيلو ونص عشان توصل من من الجنوب إلى الشمال أو كيلو متر يعني ألف متر الماسورة هتبقى ألف متر مثلا على سبيل المثال ويتركب لها مفاتيح أوتوماتيكي تحت المايه بحيث ممكن غلقها تماما وممكن فتحها يعني نقدر نتحكم في المايه تحكم كامل ممكن نغلق المايه تماما. ونعمل صيانه جنوب السد العالي ونشيل الطمي المتراكم مثلا او ناخد الطمي ده نطلع منهم البلوتونيوم والكلام ده والراديوم والحاجات اللي هي المعادن الثقيله كلها مترسبه خلف السد العالي الان معادن ثمينه جدا ممكن الاستفاده بيها وكذلك السد دوت هيرفع منسوب الميه في بحيره ناصر لتعمل بقى تدخل الميه على توشكا بعد كده وتدخل ميه علي الصحراء الشرقية وتودي ميه حلايب وشلاتين وعلي البحر الأحمر وممكن امداد السعودية بعد ذلك بالمياه عبر أنابيب البحر الأحمر يعني نلقي الأنابيب دي برضو نصنعها زي ما نصنع مواسير السد العالي كده السد ورا السد العالي هنعملها من مواسير الغاز نفس الفكرة هتبقي امدادات الغاء المية هتبقى كده للسعودية مواسير هنعملها ان شاء الله الف مصورة خمسوميت مصورة زي ما تيجي المهم دي عشان تعمل جنة في منطقة شبه الجزيرة العربية بإذن الله وتتم زراعة معظم الأراضي هناك ومشروع تاني ناحية الغرب أه وسوف تصل برضو المياه الى اسرائيل بعد لعمل واحدة بين مصر واسرائيل ده في عهد المهدي يعني انا بحكي لكم دلوقتي احنا في حالة حرب ومفيش السلام سلام الحقيقي يعني ولسه القضية الفلسطينية ما تسويتش لكن المهدي المنتظر سوف يسوي كمان القضية الفلسطينية مع الفلسطينيين والاسرائيليين ويبقوا شعب واحد بإذن الله متاخين متحابين ما اي صراع وينتشروا اليهود في ربوع الأرض كلها بدون أي خوف أو قلق واللي عايز يجي مصر يجي واللي عايز يروح ليبيا يروح يعني الموضوع يبقي مفتوح الأرض الله مفتوحه للجميع إن شاء الله وهنعملوا يعني طفره كبيره بالطريقه دي إن شاء الله لما يحل السلام علي العالم. يعني هيبقي في إمكانيات رهيبة إحنا ناخد منهم إحنا نوديلهم يعني هيبقي في تجارة وفي كل حاجة بيزنس بقي في هيبقي في رخاء يعني هي بس يحل السلام يا جماعة والله يصدقوني إن السلام ده من أعظم الأمور لو إحنا تمسكنا بيه كل شعوب العالم لأ إحنا عايزين نبقي في سلام مع بعض طيب يا سيادة المهدي المنتظر أنت عايز ايه؟ في حل القضيه دي هيجي المهدي المنتظر هيتكلم كلمتين الكل هيقول ايه احنا موافقين ما لان ده الحكم ده جاي من عند ربنا وان شاء الله هيحل السلام وكل واحد ياخد حقه باذن الله تعالى الفلسطيني ياخد حقه والاسرائيلي ياخد حقه كله هيبقى تمام وفي واحدة وفي اخاء ومحبه في العالم كله باذن الله وتنتهي فتنه الشيطان اللعينه دي ويقتلها السيد المسيح عندما ياتي اللي هو برضه مهدي المنطل. فانتظرونا في جديد ان شاء الله كل يوم هقول لكم حلقه جديده وتفسيرات جديده عن الوضع الراهن والاحداث التي تحدث حتى نكون على بينه من امرنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية متنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تسعة سبعة اربعة وشكرا على حسن إستماعكم ورجاء الإشتراك في القناة